No niin, tervet taas kaikille ja nyt ollaan Madagaskarin parissa! Holy Fuck! Ää, ää, mun Mä on huonosti. Morpene, Minulla onkin täällä jo seivaus valmiina, mutta mennään ihan uuteen peliin ja. <köhö> Selvä. King of New York turpaa kiinni. Turpaa kiinni! Näin, me saadaan voimaa. Potku. Bad boys! Bad boys, bad boys! What you gonna do? What you gonna do? What they come for? Aile, Ai! Aip! Puhut leijona. Huu! Sänsä tosta vet... Vesi... Siitä. Mä oon päättäny et tehä tää silleen että mä vedän vaan yhden kentän niinku kertaalleen. Ja tää on niinku tosi nuoruusvuosina. Hakattu ihan älyttömästi. En pääsin muuten läpikin, sillä Oops. Hups! Kiipeä! Ei mä pääsin tänne! Mä pääsin tänne, mä tuplahyppuja! Ei, en päässykki! Tytytytytytytytytytytytytyty! Double jump! Tuplahyppu! Now jump, just press that jump button again, jo right right right Nyt me pitäs niinku vähän arjua. 3-7. Mitä vähemmän me käytetään tätä tuota arjumista niistä vähemmän mun sormei sattuu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Mennäkää, Nei, ei hakata Sääntö numero yksi Oh yeah, no. no niin, ja nyt kun on kerran bändi käymekin niin. Oh. Get to the top. <köhö> No vähän ääni niin on maassa. Minkään? Nooo. läkin Okei. Ove auki nyt. Terve meileima. Terve meillä, Moro! Kuis panee. Nooo, hyvin. Okei. Hyvin. Selvä. Tule nyt se pallo tänne. Näin. Kato, kolme palloa jo. Kato. I'm, a I'm one man. Sinä et ole. Kaksi, yksi. Nyt lähtee. Selvä. Hyvä tietää. Tässä niinku ei sais törmäillä niin paljon tässä kentässä. So. One more left to go. One more left to go, okei okay. Out of my way. Out of my way. <laughs> niin sitten lähettiin. Mitä sovinisti? You chances is women, is no one's Mikä sovinististrucci? Nää no on sovinistisia nää strutsit Otetaan chiliä sieltä Otetaan chylia sieltä, siinä tapauksessa Noniin justi, mene mene Kyllä Ottaako pannu, Hää? Kyllä ottaa pannu. Mä no, auki okay. nyt, sitten mä mennä tänne Onks täällä vielä niitä Ihania palloja Ne ei oo Tyhm. Hei pinkuja Tää on helppo tää eka Tulee tule, tänne. Not quick enough, son! Fun oh, technique, son. Now let's see you land that green gorami fish. He tulee, tulee, tulee. Tää on ihana peli. Ta kima peli taa. No! Two, three, four. Stand up. Two, three, four. Lulu, <laughs> standing. Now go for only red arrows. You've got the wrong. Now so you got the wrong. <clears throat> Keep fishing, soldier. Double time get some job acquire this stuffed decoy make handy Oh it! It's a hat! It's a hat! It's a hat! What are these No quitters in my unit! Let's see if you can find me some sunglasses! Now get me a bucket soldier! That was the first class. Those penguins are good! Almost enough! Haluan mä sitä Tää on vaikee Tää on oikeesti paha kohta Mä vihaan tätä kohtaa Oikeesti kun oikeesti te ette haluu tietää kuka ärsyt kohtaa Olet All jo Aiha. Claire to wings and beaks. Wings. Wings. Wings. wings and wings. Je! Ja eiköhän se ensimmäinen jakso ollutkin tässä. Ja seuraavassa jaksossa menekin Martin pakoon, mutta ammonakin tässä on niin tehnyt moro tältä kertaa.